Саня, ж придави чим-небудь! Сашко, придави чим-небудь! Ну що ти? Оце хтось позвонив, якісь діловари вже дзвонять йому, все, він вирішає, сигарета торчить, в ділах, все в нього отлично, все, покажи йому. Оце ось дивіться, оце так робимо, оце я ж його зову на роботу, листки кидає на вітру. Він зайнятий. Бачите, він доску несе, баваки. Сигарета терчить, доска в руках, і все. І він погнав. О, Йому ніколи, бачите. Він зайнятий. Ні, я не з ним я з нього стою. Я останній раз не А, ні, я з ним стою з Він біля мене стоїть, ну, а ось отак він виглядає знаружи, давай покажемо, бо багато людей не бачило, як я тут зробив, ось самі декормоцех, ну це хто ще не бачив, бо багато нових, декормоцех ми зробили так, щоб сюди, Ну, типа, як пока там корм мешается, и что тут-то, типа, беседочка, лавочку поставив и все. Тут-то так, а это все выдвинуло, чтобы, типа, тут был, как навес. И воно более-менее, сейчас я прицеп підтягну. А так воно все виглядає. Я пам'ятаю, ходив, ролик знімав, як ще просто стояв сам вагон і розказував, як я тут хочу, хто зрозумів, хто не зрозумів, ну а тепер уже ви бачите, як воно все зроблено. Я вам казав, немає нічого нереального, якщо є желання і рвення, все постійно воно робиться. І от зараз би, я навіть сам нагадую. у мене вже свій ангар вдома стоїть у дворі, де я можу заїхати, висипати пшеницю. Машинами і не тягати це все на своєму горбу, не нанімати кучу людей. А там висипали, як в минулому році, за двором, бо він не міг заїхати. Перву машину 27 тонн, 27, дай? Чи більше? А я вже. Ну, коротше, багатенько. І ото ми все тягали. Я, Саня і куча людей. Тягали по всеме. А зараз не треба, зараз от машина заїхала. Высыпал, начиная с дальнього угла, и вот так насыпать, насыпать. Нам хватит его с головой для нашого ну, для наших потреб. И потихоньку, я в прошлом году, я показывал ролик, как мы сейчас с Сань, повнишь? Да. Мы ездили, собрали этот, и, трубы по объявлениям, где тут, рядом сначала куски таки, ну, метр, метр пятьдесят разный диаметр. Я все брал того, что... И, і на фермі ж потрібно було маленькі, і на діагоналі маленькі. І потихоньку, потихоньку і все. А зараз навіть Саня приїхав, ого, який ангар. Він же не бачив, вже зараз допомагає тільки достроювати. Як починали будувати перед ангаром, він уїхав. Йому потрібно було якісь діла у нього там. Ніж, все, ось, бачите, ось зараз він ходить і з телефоном поставить, оце це 5 хвилин ми одійшли, все, Саня вже на телефоні, вже в нього жужить якісь там закази. Закази йдуть і все. Так що, друзі, так, потихоньку, потихоньку, і все робиться. Нема такого нереального. Да, Повніш куски возили ж на прицепі, маленькі кусочки металу. Да ну не расскажи маленький, маленький десятилетий. Ну не, ну метр 50. ну не по шесть, не по пять метров. Не, нормальный металл. Маленький, да, не, ну короткий, ну, короткий. короткий, да, все позваривало и все стоит. Так, Сань, я туда, а ты мне будешь подавать, хорошо? Вот эти дубовые. Вот видите, чем хорошо, не, не, дубовые доски, не те. Чем хорошо, это, что я сделал, а так? Эй, eh, какую шалевку, доску? Сюда затягиваешь. Давай, да. Вот это одна, да? Да. Давай. Да, как широкая. И вот сюда можно и мешки с тирсою, и тюки с соломой, допустим, если убираешь на мясо. Все что угодно сюда можно. Места хватает. Я вообще тут думаю, поработать. А так ровно доски позабивати ще повністю, бруски, ось сюди. І вложіть доски, прямо, щоб вони висіли. А сюди таке, там, всякі мішки, тюки, всякі, железяки, ТС. Значить, що ми з Санєю зробили? Зашили вже цю стінку, дойшли де уголок треба обшивати, і зараз будемо з кісків, щоб залишилось, зашивати самі уголочки. Ну, іменно там вирізки багато. Ну, а потім плануємо зробити ту частину вверху. Вверховик покажи я там. А там е накрутим туди брус до верхнього бруса, щоб не було щелі, щоб ніде нічого, сніг зимой не задував. Це перше. Потім, що ми вирішили по, по воротам? По воротам дзвонив мені підписчик, фермер. У нього багато ангарів і багато ворот по 4 і по 5 метрів. Він каже, нічого їх не болтає, роби дві створки просто. І не треба робити зверху вікно, щоб лебедкою його піднімалося. Це віддільно. Ну коротше каже, не мороч голову, зроби двох прості ворота. Тобі їх відкривати тільки в час сезону, як пшеницю завозить, а так все часу я ж буду ходити через вагон сюди. У мене там кормоцех і сюди через вагон ходить. Ну, ми думаємо, тут буде темно, бачите, зараз тут темно, якщо ворота закрити, тут буде взагалі ніч. Ми думаємо зробити вікна тут от два, де зв'язків немає. І, і по углам, а там, так, да, Сань. И там, короче, так, да. И вот видите, как потихеньку, коли когда я начал ангар. Я начал ангар в том году, в конце лета. Сейчас уже, грубо говоря, літо, ну почти заканчиваем, что тут нам осталось. Обшить внутренние стены и сделать заливку. И примерно, и примерно можно завозить пшеницу, уже высыпать. Ну правда, ворота надо еще буде сделать. Будь здорова, Олександр. Сань, Саньку просквозило, там наверху сквозняки, а взагалі він з'їздив без пришествия, можна сказати, все добре. Він їздив куди хотів, встреча в нього вийшла. І все нормально, тобто без форс-мажорних ситуацій і обстоятельств. Все в нього добре. Ну, Саня як Саня, серйозний, все, такий, давай, Стас, давай, те роби, те роби, я за ним і не вспіваю. Поки кавдіну рукавиці він вже щось прикруте, щось. ну, з ним, звісно, <реку> <реку> <реку> він же знімає, <реку> <реку> з ним, звісно, веселіше, ну, з То я ж сам гази виміряв, заліз, відрізав, потім заліз, його сам держу, сам прикручу, а так, звісно, воно веселіше. Ну, і намного швидше. От ми вчора почали цю стінку, так, да, Саня, в обід. От в обід почали, і сьогодні ще обіда нема, вже ми закінчили. Зараз туди куски будемо. Ну, позашиваємо той, той торчик і все, і будемо вже переходити е, на внутрянку. Оце, що у нас по ангару. І от дивіться, там спрашували ферма. Ферма в мене, виходить, більше 10 метрів. Там, я не помню, или 10-40, ну, короче, щось таке, или 10-50, сама ферма. Е, чого в мене? E, труби не здорові в діаметри, но ефективний весь каркас. Того, що у мене під кожну ферму, це просто хто думає робити, під кожну ферму я вирішив зробити e, свою опорку. Під кожну ферму. Тобто, от у мене 5 ферм, значить на 5 ферм іде 10 опор. Тобто, роблять, допустимо, як? Якщо таке розстояння, як у мене тут, 12 метрів длина, роблять там Три опори побільше діаметром і зверху ригель наварюють, а на цей рігіль ставлять ферми. Можна так. ну У мене ж труба не здорова в діаметрі, а стінка хороша. 3-4 мм є, 5 мм, є навіть більше. І я зробив, що кожна нагрузка ферми йде на дві опори. І так везде. Ну, а де торцеві стіни я робив. Просто зверху труба йде така сама, як ферми, на верхній частині Ну і постав її на 5 опор. От торцева йде 1, 2, 3, 4, 5 на 6 опор. Шесть опор оперється через кожні 2 метра. Ну і там так само деворота. Брус участили тут по 45 см у верху між брусом. 45 ну короче плюс-мінус 50 сантиметрів у верху щоб часто було брус весь іде наверху на стінах ну тобто есть везде іде 100 на 50 і зробили вверху чаще хоча там і метал то все ну воно як чаще тільки лучше і на стінах тоже зробили і, через кожні 50 сантиметрів то есть расстояние між брусом. Єдинствено я оцей прольот зробив 60 сантиметрів, бо думав, тут по кругу ставить вікна. Вікна в мене є. Ну, а це, думаю, поставлю, напевно, там тільки 4 і не знаю. Може, ну, 2 мені туди, зачем вікна. Може, з цієї сторони ще одне здорове поставлю. У мене є, там метр 50 вікно. Тоже таке 63 на метр 50. І оце сюди, може, в поставлю. Ну, коротше, оце так. Поворотом однозначно вже все, не будемо нічого міняти. Рішили... Двух створчать і ставить, з квадрат труби, допустим, 60 на 60 і профлістом зашиємо, та й все. Я їх знутрі закриватиму, мені вони відкривати їх не треба, а ходитиму сюди, Тут у мене будуть двері в цьому районі, щоб тут, якщо пшениця буде навалено, щоб вона не мішала, тут ближе к краю виходить із корма цеха. І отак. Діло залишилось ну, небагато, я думаю, за неділку все зробимо. Там то це дош'ємо, то потім, мабуть, якийсь тракторець при... найду, пригласю. Тут сплануємо все, пісок утрамбуємо, зробимо гідроізоляцію, у мене є. Та вон пленка ж валом лежить широкий. На гідроізоляцію якраз вона і піде. І зальємо зверху, будемо шукати бетон, де брати, откуда вести, де ближче, щоб дешевше. І, і ось так. І все. Ось воно мені казалося. Як я тільки труби, куски труб збирав, це все зроблено з металолома. Куски 1,5-2 метри найбільше. Чи метр сімдесят, метр 60 найбільші куски були. І от оце все з кусків поварено. В року році ми почали з дітяння зварювати все в кучу, в кучу, в кучу, а потім потихоньку, потихоньку і посадіння в кучу, поставили самі опори. Потім ферми закидали, ферми закидали вручну, є ролик сім'ю, я, син і жінка. Тоді погоди не було, щоб кран заїхав їх, і ми отак по чуть, -чуть ставили вірьовками, короче, поставили. Ну це, хто там хоче, понайде ролик. А так, ось, бачите, все нереально становиться реальним. Так я дивився по ценам, скільки буде такий построїть. Якщо такий построїть, ну плюс-мінус три гривень квадратний метр. Считається по низу, квадратний метр. Я посчитав, мене, якщо взяти ширину всю туди, ширину і длину 100, там 57 квадратів виходить, або 160 квадратів. 160 квадратів умножить на 3. Там ми посчитали, Саня, виходить півмільйона. Ну, звісно, я ці гроші не потратив, навіть половини цих грошей на це все в мене не пішло. Я потім дочитаю, я считаю все записую. Зараз у мене буде записуватися. У мене шифер сюди записаний, оцей брус сюди записаний. Допишу тільки сам бетон. Бетон, віброрейка у мене є. Ми, приблизно. Ну, я думаю, зробимо, нормально буде. І все. І потім, вже як шиферок вже покрутим, оцей метр півсятий. Все його покрасимо. Так само покрасимо ту частину кормоцеха, Ну все воно буде однотіпне таке, більш буде дивитися. Зараз тут трава, але вже скоро трави не буде і нам же треба, щоб бетон висох до урожаю, Тобто не дуже довго не розтягують. Оце ж я поросяти убирав перед паскою, збирав гроші на сам бетон. Щоб міксером один міксер, або два. Ну кубів 10, сюди треба мінімум. 10-12 кубів бетону. Примірно розтягнемо, а потім самі будемо колотити от відмостки по периметру, по всьому. ну і так потихоньку-потихоньку доведемо вдома. Ось бачите, всю зиму потрошку робив-робив, то я з Сані, то я сам робив, то ось я Саня підтягнувся, і так потихоньку і ангар вже стоїть. Ну і Віка, звісно, мені допомагає, ну, все время допомагала Віка, як нікого не було. От ми знімали ролик в раз із з Санєю міряли тюльпана. Ну написали Саня неправильно держав, типа чуть-чуть менше. Ми, друзі, перед цим, штуки за два ще до цього ролика, убирали менше, ніж тюльпан, був він 160 кг. Ну діло не в тому, що скільки він кілограм, 160 чи 200 чи 300, там, чи 180, да, Борка. Діло в тому, що, от ми як показали, Тюльпана, що йому 7 місяців, він під 200 кілограмів. Це нормальне явлення, я вже до цього привик. Але люди є, реагують по-разному. І одразу питання, рецепт корму, скільки чого кидаєш? Ну якби, і я думаю, я вам зараз поясню. Ви трошки не туди забігаєте. Рецепт корма не спаси, тому що кожен там список, а я роблю так, а я роблю так, і значить у кожного по-разному Воно росте от цих рецептів. Ні. У мене рецепт простий, і я не пользуюсь ні подкислителями ніякими, я не пользуюсь сорбентами, я не пользуюсь і, цими ж... І, Дезінфекціями всякими розсипати, ото вимазувати в сараї побілкою цією. Я не пользуюсь, воно все мертвому припарку. Ну, підкислитель може і не мертвому припарку, а підкислитель – діло таке потрібне, але я ним не пользуюсь. Все остальне – це викачка грошей від свиноводів, все. Це моє таке мнение. Так само, як і гранула. Гранула не рішає в свиноводстві. Я знаю багато людей, я думаю, ви їх теж знаєте, кормлять гранулою по правильній рецептурі, ось такі списки, а толку особо, щоб там росли дуже суперпупер. нема. У мене просто мішаночка, бетономішалка, корито, лопата і результат видно на лицо. І от ми міряли і одразу ж за ці рецепти. Я вам хочу сказати, ну, во перше, от дивіться, як у мене устроєно. От там сарай той, що ми з Санєю строїли ще три роки да, назад, ну, два з половиною. О той сарай, де рождається порося. От я вам отак зараз по-простому розкажу, щоб ви поняли. От там родилася поросятка, побуло з свиноматкою 35 днів. Потім ми оттуда через 35 днів, поши, Санька, покажеш, де ти. Алейко вложив. Олійка вже затерлась. Чого вона затерла? Потім оттуда ми переводим сюди. Перевели сюди, якщо їх там 30-40 штук, поділили по кожним по клеточкам. І вони в мене від місяця до двох, до двох з половиною від вони в мене тут. Ну до двох, навіть бувало в основному до трьох місяців тут. От Якщо це період зими, у мене буржуки, я кожен день топлю, щоб тут було в них тепло. Тепло, комфортно, добре. Вода постійно заливається чисто, корм підсипається кожному діло, але ну, вони ж поросять та нездорові. Все добре. І потім, як вони вже тут в теплі, нормально набирають до трьох місяців, ну, скажімо, 2,5-3, я відкриваю ось цю дверку. Ось із внутрішньої сторони. Заїла Ось, ось так Откриваю І вони йдуть туди маленькими А потім стають такі, як він лежить Бачите? Чекаю, ти сюди вже не влізеш Ось так я Ох, о буде чи цюкнути, Нема сам чим цюкнуть Ну, воно ж да, воно там поржавіло вже давно, Давай не. Вот Якусь эту. Та же лизгай, о, дровинку. да. І ліtelefono. І телефоном. І да. ось вот сюда я їх запустив, і все. О. Все. І сюда їх запустив, і потом вони там ще місяца 3-4. І все, цей процес. Саме перше треба дивитися не на рецепт корма, а щоб нормальні були самі поросята з нормальною генетикою. Потім нормальні умови. условиях – прислиноматки, вони кушають уже предстарт, забрали їх сюди, вони кушають предстарт, переходять на старт, їм зимой тепло, вони не задихаються, вони в комфорті, в теплі, не особо в тісноті, і потім переходимо далі і 4 дня. Ой, и 7 місяців і 5 днів з виням. Отце. Ось. Ви скажіть, вони себе погано відчують тут. Ось, вони в комфорті, на свіжому повітрі, от я двері відкриваю, вони тут лежать. Ось у них тут корм є. Он, постійний ось корм. Постійний. Ось ульпан. Да, тут башка. А, загулює. Ну, ще ні вік, ну, завтра, я думаю, післязавтра вже загуляє. О, будемо покривати, так? Да? Ну, це бачите, загуляє зараз добре. Покрию і хай будуть поросяти, чи на продаж потім продам, чи. Тут єдине, що в мене по щільовим полам. Що як їх мало, не отак все чисте, а отож кой де виходить лежать уже, бо їх мало, топчаться мало, так, каштан? Каштанчики. Тюльпанки. Ж... Ой, каштанки, тюльпанки, ось бачите, ну, вони не дикі, вони не бігають, не оглашені, не кричать, у них нерви спокійні постійно, ось це, це загуля трошки починає вирядувати. Вот, ось смотрите, ось тюльпан, ну что ему, что ему не хватало? Тюльпан, что тебе не хватало? Давай, скажем людям, что тебе не хватало. Вот, от, давай, честно только. На прямоту. Видите, вот, они спокойные, обычные, ну, не нервничают не до ничего. Поэтому и ростут, и корм и, всегда есть. Они не едят його, жадности багато. Воно захотіло чуть-чуть грызнуть, пешком грызнуло. То есть в первую очередь надо обращать внимание на здорові такі. Обращайте увагу на саме порося, на хорошу генетику. Потім хороший збалансований корм і условия содержання. Тут вони, вони всю зиму тут перебули, морози, не морози, сиро, що тільки не було. Вони не задихалися тут, тут витяжка, у них тут ну, прям ну, свіжий воздух. Нормальний свіжий сухий воздух. І зимой і літо. У мене ж не було тут конденсатора, що вони задихаються цього пара аміака. І вони, відповідно, і йдуть в рості добре. А якщо ви там якийсь рецепт корма використовуєте і думаєте, що воно зараз почне рости супер-пупер, такого не буде. У вас тут цілий цикл. От почала я ж чого показую. Тікає тільпа. От самого початку до самого кінця. О, допустим, Починається ось з того сарая, де вони при свиноматці здорові. Там свиноматки у мене, я потім покажу в слідчому ролику. Починає з того сарая, попідкарнювали порося там з 18-го, 20-го дня до 30-го, до 35 го Потім переводите, тут кормите плавно, щоб них там поносів особо не було, старайтесь все. Потім далі, представте, вони ну, живуть в комфорті, в теплі, якщо це зима, і не на сквозняках. І не в аміаку, і оце воно із-за цього росте. Не росте воно із-за корму, в кого більше, хто там насипає свого шрота, або накидає більше премікса. Який премік? типу премікс зараз рішить і піде в нього. Не піде воно в тебе от премікса, ну не сміщіть ви оцима етими. Тут ціла система. Я кажу, що премікс тут може теж рішає. Ну, найголовніше – условия содержання теж – це Немаловажно. А то понабирають переводників. поросята, та переводники, і воно ж не росте, те порося. Люди і так, і так, і шпигують, і хороший корм стараються дати, і все. Ну, а толку немає. І ви ж самі наблюдаєте, ви ж дивитесь YouTube, ви ж знаєте, хто корме грановим, що в нього результати супер пупер Ну, чесно говоря, ні. І ви це самі прекрасно розумієте. Тобто, іде просто... Ну, реклама йде, яка. Скільки ми бачили такого, типу гранул хороша поїдаємось, вони там не вибирають. Свиня не вибирає, вона так вистачає. Ну, по -по вибирає, вечором пізніше насипте, вона й те, що ставила, подоїдає. Це ще курочка, тада, вона дзьобиком, там гранулку, а в гранулки, тіпа, все. То може курочки, да? а свиням, ну яка гранула, ну. Не смешить вы и все, друзья. Всем спасибо за внимание и всем пока.